Já si myslím, že doma se snažíme všichni uh, uklízet, takže u nás doma by mělo být snad čisto. Jsme se za to snažíme. Tady s kamarády občas máme trošku uh, běnec na apartmánu, ale taky, taky si myslím, že jsme za dost čistotní. Snažíme se uklízet co nejvíce, tedy. Ne. Ano. <laughs> Jak to říšíte? hádkou Co? a občas se kvůli tomu i popereme. Vadí vám to, když ne. máte nepořádek, když máte bordel doma? Ne, my si občas pozeme na vštěvu, aby nám ten nepořádek uklidila. Třeba jako maminky nějaké nebo tak. Hm. Moje maminka nám občas umyje okna, když přijede. Hm.